شيلة افراح البوادي. على دروب السعد يا أحلى المعاني، هات لي أبلات التهاني الجزيلة. على دروب السعد يا أحلى المعاني، هات لي أبلات التهاني الجزيلة. عرس من قدر عالي وشالي، عبد الله اللي له المشاعر جميله وبوبو عبد الله باسم المساني يفخر وفي حق حروفي قليله في اشهد لها بالطب وداني وافعالها بكل المواقف اصيله اخذ الجواسم قدرهم دوم الداني بعزومهم ما يهاب المستحيله وحزومهم ما يهاب الزقر يزدان بفرح البوادي بياني قوم بدرب العز شيلو الثقيله قبيله الظفير في ينبع عليك الجنانين وراعية روح النبيله واخوالها اللي مجدهم صار جانين بحقهم ما تكفي الفين شلال بحقهم ما تكفي الفين شلال فقط وحزين على على دروب السعد احلى المعاني هات لي التهاني الجزي قدر عالي وشاني عبد الله اللي له مواقف نبيله راعي الكرم والجود رمزه التفاني بين البشر فقط الطيق ما في الله الله الله المعرب الجدان مهدي التهاني في يوم عرسه والمشاعر جميله وابوه ابو عبد الله باسمه نساني يفخر وفي حقه حروفي قليله وقعنا مكانين عند العطايا للأياني الطويلة مكانين عند العطايا للايادي، الطويلة وأم عبد الله نبع الحناني هي نور هذا البيت في كل ليلة يشهد لها بطي بقاسي وداني وافعالها بكل المواقف أصيلا مخبر جواسهم قدرهم دوم الثاني البوادي بياني قوما بدرب العز شلو الثقيلة جبلة الظفير في كل آني ولهم مكانه في القضايا الجليلة وجدنا عبد الله كرم المعاني أهل الوفا والمرجلة والفضيلة أمه عسى يسكر بعاني الجناني وراعي الفزعة تروح النبيلة واخوالها اللي مجدهم صار داني في حق ماتت في الفين شلام